درب خاطرو کبس ما نه په ګللار کېنه درب خاطرو کبس ما نه په ګللار کېنه د بچو مور شو ما جنا نه په ګللار کېنه منم چې ویل تا میځو نه په هان نګړېږه منم چې ویل تا میځو نه په هان نګړېږه د پردي کوښه باوز ګرانا په ګللار زرګیا او اوس د ضرورو په کاوز کې یم او اوس د ضرورو په کاوز کې ما د زړه کې لي خانه فکرار کېنا مالا مونږ دم ستاپه یاره ی باندې قسم راکوي مالا مونږ دم ستاپه یاره ی باندې قسم راکوي ډېره ډېره کومه کورانه او په کلار کېنا استاد وروځي محبت د وړو جوړ سير ترازي استاد د غورب د دو محبت باندې جوړ سير ترازي ضد پی غور شو منالانه په کلار کې نا بیغا په خوب کې ملاله نه ستانه موتی ده بیغا په خوب کې ملاله نه ستانه موتی ده خبر نور شول وړاند په کلار کې نا بس کا نور بس که په غزلو کې می مایه ده بس کا نور و سکه په غزل کې مې مې عدا وا اخلاص څه منی کړي زه را نا په کلار کې نا راته ا دی کې دا سینې چیزې دنیادو راته ا دی کې دا سینې چیزې دنیادو استان په کلار کې د بچو مور شو مې په کلار کې د بچو مور شو مې په کلار کې د بچو مو شوهه جانانه په کلاره کې نه د بچو مو شوهه جانانه په کلاره کې نه